feel go <laughs> se o medo orgullo contra a injustiza a e contra o agravio la, la, la, la, la. Pero se no